kutsa honen edukiak bizitza aldatuko dizu. Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko diru laguntzak emango ditu, adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat, autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako, eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia. Guztiontzako gizarte irisgarriagoa helburu. Informa zaitez laguntza web webgunean, Edo zortzi lau zorzi, lau bi, 6 bederatzi zero, zero, telefono zenbakian. Irizgarritasuna den hon eskura. Europar Batasunaak finzaatuutako kanpaina Next Generation. Zuspertze plana, Espainiako gobernua Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.